ඉතින් යාළුවනේ අදත් මම S Gaming Bro channel එකෙන් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආවා. ඉතින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බ button එක, like කරන්න මේ වීඩියෝ එක, share කරන්න එක, තව comment එකක් කතා කරමු. binyalune oge landa kohin kohin hari aran chunaaye me criminal bundle ekak gana iting ema criminal bundle ekak me maase 14 wenada enawa kiyala tiyena iting meka loku awasthawak ape account ekata mokoda kiyuwu meka apita hambenne godak kaalagerak passe iting meka oge landa denne free fire europe kiyana channel ek ඒගොල්ලන් පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා අපිට මොකද්ද ඕන බන්ඩල් එක කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය තෝරගෙන තිබ්බ ක්‍රිමිනල් බන්ඩල් එක තමයි. ඉතින් ඒකට ගොඩක් වෝට්ස් තිබ්බ හින්දාම ඒගොල්ලන් මේ ක්‍රිමිනල් එක දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ මේ ක්‍රිමිනල් බන්ඩල් එක ආපු ගමන් මම ගේන්න දාගෙන ඉන්නවා. එතකන් දැනෙන්න මම යනවා. ඉතින් subscribe කරන්න නම් දැන්ම subscribe button එක ඔබන්න. श्रिया खान में वीडियो वां यालवरा ताप पुँचि कमेंट आए गुद्धान एना जाय बेवा जाये